مختصر كل زين منحصر فيها. <تصفيق> هلا هلا هلا هلا هلا. حب الهوى واحترق دمي وسراها، على القصايد شريت الليلة سريها. حب <تصفيق> الهوى واحترق دمي وسراها، على القصايد شريت الليلة سريها، للمهر هلي كريم